Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε αρωματική μπουγάτσα. As as Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ένα λίτρο γάλα, me, 200 γραμμάρια ζάχαρη, to too... ένα ξυλάκι κανέλας, to... μία φλούδα πορτοκαλιού και τα βάζουμε να βράσουν. Όταν πάρουν θερμοκρασία, ρίχνουμε 100 γραμμάρια σε μυγδάλι ψηλό και ανακατεύουμε. Όταν αρχίσει να κοχλάζει, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με 50 γραμμάρια βούτυρο και δύο βανίλιες. Ενσωματώνουμε τρία αυγά στη χλιαρή κρέμα. Λαδώνουμε το ταψί μας. Παίρνουμε δύο φύλλα μαζί και τα βάζουμε στη μία άκρη. Τοποθετούμε ακόμα δύο στην απέναντι άκρη. Τα λαδώνουμε καλά. Και βάζουμε ακόμα τέσσερα φύλλα αντικριστά. Λαδώνουμε. Φερούμε την κανέλα και το πορτοκάλι από την κρέμα. Απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τις λαδώνουμε. Τοποθετούμε δύο φύλλα. Your... Και τα γυρίζουμε προς τα κάτω να γίνουν σαν φάκελο. Λαδώνουμε καλά. Ψεκάζουμε με νερό. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς χερσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Την σερβίρουμε ζεστή ή με άχνη και κανέλα.